Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbasadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırırım. Hesablama palatası Zahur Hüseynovun 8 milyonluq maxinasiyasını ortaya çıxarıb. Bakı Metropolitinin qapalı səhmdar cəmiyyətində sədir Zaur Hüseynovun maxinasiyaları davam edir. Bu günlərdə Hesablama Palatası Bakı Metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətində yoxlama aparıb. Aldıqlarımız məlumata görə, yoxlama nəticəsində 8 milyon manat yayın təşkarlanıb. Belə ki, qapalı səhmdar cəmiyyətinin xərclərinin yer aldığı hesabatda Bakı Metrosunun stansiyaları üçün təhlükəsizlik qapılarının alındığı və buna 8 milyon manat vəsaitin xərcləndiyi göstərilir. Lakin Hesablama Palatasının yoxlaması zamanı məlum olub ki, təhlükəsizlik qapılarının alınması sadəcə kağızda qeyd olunub. Reallıqda bir dəqiqə belə olsun bu qapıdan alınmayıb. Əvəzində 8 milyon manat xərclər simetasına daxil edilib. Qeyd edək ki, keçmiş sədir Tağəhmədovun gedişindən sonra Bakı Metropolitiyinin qapalı səhimdar cəmiyyətinə sədir gətirilən Zahur Hüseynov ümidləri doğrultmayıb. Bu yeyinti faktı ilk dəfə deyil. Bakıdakı dəhşətli partlayışa görə vəzifəli şəxs həbs edilib. Dünən Bakı şəhərinin binəqədir ayınında baş vermiş dəhşətli partlayışla bağlı vəzifəli şəxs tut Hüquq mühafizə orqanları ilə əldə etdiyimiz məlumata görə, 3 nəfərin ölümünə səbəb olan gücü partlayışın baş verdiyi çayxanananın yerləşdiyi Azər Trans Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Haqverdiyev Əyüb Məmməd oğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Qeyd edək ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Əhməd Rəcəbli küçəsi 304 ünvanında yerləşir və həmin çayxananın idarənin həyatında fəaliyyət göstərdiyi üzə çıxıb. Dasızmasından baş vermiş güclü partlayış nəticəsində Orada olan 4 nəfərdən ikisi hadisə yerində, biri isə xəstəxanada vəfat edib. Digər yaralanın vəziyyəti ağırdı. Onu da qeyd edək ki, faktla bağlı cinayət məcələsinin 314.3 Səhlənkarlıq iki və daha artıq şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Daha bir şəhəd ailəsinin acı durumu ortaya çıxıb. Ailə qaz bürcünü ödəyə bilmədiyi üçün bir ildi qazsızdır. Dünən Azərbaycan-Ermənistan Sərhəddinin Naxçıvan ərazisində döyüş tapışırığını yerinə yetirən əskər Tatarov Adil Əlioğlu şəhid olub. O, 28 yanvar 1999-cu ildə Axtafa rayonunun Qırax kəndində dünyaya göz açıb. Adil Qıraqkəsəmən kənd tam orta məktəbini bitirdikdən sonra 2017-ci ilin aprelində hərbi xidmətə yollanıb. Dünən dəfn olunmaq üçün öz kəndinə gətirilən şəhidin tabutunu insan səri qarşılayıb. Həddindən artıq yoxsul vəziyyətdə yaşayan ailə qaz borcunu ödəyə bilmədiyi üçün bir ildi qazsız qalıb. Adilin şəhid olduğunu eşidən icra nümayəndəliyindən gəlib təcili qaz xəttini qoşublar. Ailənin başçısı Əli kişi dolanış üçün balıq ilə məşğul olub, amma ədalət keşiyçiləri bunu da ona çox görüblər. Onu qanunsuz Balğov ittihamı ilə tutublar. İşi məhkəmədədir. Hazırda ailədə heç kəs işləmir. Bakıda söküntü işləri aparan şirkət barəsində protokol təyin edildi. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin qaynar xəttinə Nəsimi rayonu, Mirqasımovla Azadlıq küçələlərinin kəsişməsində söküntü işləri zamanı ətrafda toz dumanın qalxması və yaşılıqların zədələnməsi barədə daxil olan şikayət Ətraf mühiti Mühafizəsi Departamentində yaradılmış, növbətçi qrup tərəfindən dərhal yerində araşdırılıb. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, əraziyə keçirilən baxış zamanı sözgedən ünvanda söküntü işlərinin aparıldığı, təhlükəsizlik və sanitar normalara əməl olunmadığı, ətraf ərazilərə toz dumanın yayıldığı və bir ədəd safora ağacının zədələndiyi müəyyən edilib. Araştırma zamanı Azadlıq Residence MMC tərəfindən pilot layihə çərçivəsində Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının sərən cami əsasında ərazidəki mövcud qəzalı binaların sökülərək, yerində çox mərtəbəli yaşayış binalarının dikintisi üçün söküntü işlərinin aparıldığı məlum olub. Mütəxəssislər tərəfindən ərazidə atmosfer havasının ölçülmə işləri aparlıb və tozun miqdarının normadan dəfələrlə artıq olunduğu müəyyən edilib. Azərbaycanlı icra başçısı işə avtobusla gedib gəlir. Kəşk ki, bizim də belə icra başçılarımız olardı. Gürcüstanda Azərbaycanlıların sıx yaşadığı Marneoli rayonunun icra başçısı Teymur Abbasov sadə həyat tərzi ilə diqqət çəkir. Teymur Abbasov işə və evinə daha çox ictimai nəqliyyat vasitəsilə gedir. İcra başçısının xalqın içində olması Gürcüstanda təqdirə layiq addım olaraq qəbul edilir. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.